За тисячу кілометрів від рідної домівки, з якої змушені були виїхати через напад Росії, маріупольці, працівники Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» готуються писати 22-й диктант національної єдності. Цьогорічна назва – «Твій дім». Розкажи мені про свій дім. Той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки, і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на одвірку. Жителька Маріуполя Катерина Тютюнникова пише диктант вперше на запрошення працівників «Я Маріуполь». Трохи нервувала, тому що в останній диктант писала ще у школі, а тут таке, Ну цікаво було. Звичайно, спогади про діми якась такі недосить. Тому що дім мій зруйнований. П'ятий рік поспіль та вперше у Хмельницькому, пише диктант, працівниця центру «Я Маріуполь» Ірина. В тому місті, який надає відчуття дому, затишку, люди хмельничані, які намагаються е, зробити все, щоб ми відчували себе, як вдома. Сам текст доволі цікавий, е, в цьому році він неймовірно чуттєвий і особливий. Він не такий, як всі, і саме символічний, так, як вже сказали всі, що він є символічний. Символічний, тому що цей ланцюжок протинає всі кордони. Працівниця центру Валентина Чурікова пригадує, рік тому диктант писала на Маріупольському телебаченні, де працювала журналісткою. Трішки на півгодинки призупинялася робота, і ми усі разом з колегами писали диктант. Текст він такий цього року актуальний. А для нас ну мені я вже його так не цитати розібрала і ну такий влучний про дім, про сховища. Я більше уявляла про ті події коли там, що він став фортецею про підвал, оце я згадувала, коли писала. Зараз, каже Валентина, за тисячу кілометрів від дому в Хмельницькому Маріупольці вірять, що зможуть повернутися додому. Диктант національної єдності українці писали 22-й раз. Диктант «Твій дім» написала українська письменниця Ірина Цілик. В прямому етері Суспільного читала народна артистка України Ада Роговцева. Текст диктанту оприлюднять на сайті українського Радіо 11 листопада. Діана Колесник, Іван Мовчан, Новини на Суспільному, Хмельницький.